Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rocker. Han er ikke rocker. Hans bror er rocker. Han er elektromekaniker med speciale togkomponenter. Besiddelse af narkotika, vold, grovvold, grovvold, tyveri, medvirkning til manddrab, ulovlig våbenbesiddelse, hestetyveri, besiddelse af narkotika, ulovlig våbenbesiddelse. Ja, så er han en elektromekaniker med speciale togkomponenter, som færdes i et betændt miljø. Og som har stjålet en hest. Og som på et tidspunkt i sit liv har været med til at stjæle en hest. Men det gør ham stadig ikke til rocker. Nu snakker vi med ham. Vi ser, hvordan han reagerer, når vi nævner ulykken. Og så kommer Markus og jeg til politiet. Nu må vi lige køre en tur. Han er ikke helt blej nu. Dag, jeg hedder Markus. Det skal da godt være, med. han er stadig ikke klar. Gør det en tur. Jeg tror ikke, du helt forstår. Min kone var med på det tog, der får Han var også med. Ja, jeg overlevede. Og vi ved, at du var også med på toget, men du valgte. at kalder det Vi vil bare gerne spørge dig om, hvorfor du valgte. Du synes bare, jeg skal lige nu. Hvis du bolder på grøn lige nu. Hå? Skal du en kugle i mellem vågnen eller hvad? Skud med Det er en træsmå krigsmål. du siger til dig! Så fik vi da det, afklaret. Ja. Skal jeg ringe efter politiet? Nej nej, nej, nej. det kan vi da ikke. Det var I selvforsvar. Ikke noget politi, der skal komme væk. Hvis vi ikke melder det, så må vi det eneste fjerne liv. Fjerne bevismateriale fælder gerningsmanden i 87,4 procent af alle fjerndrab. Markus' DNA sidder overalt på ham. Emmetalder, kom ind og hjælp. Nu, inden der er nogen, der ser dig. Vi kan da ikke tage ham med. Det, det er helt overdrevet, ulovligt. Det, det, det vil jeg ikke have med til. Det. det var en fejl. Jeg skulle ikke have gjort den her. Jeg lavede en fejl. Kør nu.